עכשיו שיש לנו את העתק כפונקציה מפורשת של הזווית בן נזרק הגוף, נשתמש קצת בחשב, בחשבון דיפרנציאלי כדי לחשב את הזווית המיטבית, הזווית שעבורה נקבל דווח מירבי. במקיוון שאנחנו עוסקים רק בזוויות מ-0 מעלות עד 90 מעלות, אז נתייחס רק אליהן. אם כן נגביל את עצמנו לזוויות שבין 0 מעלות, על כן תטא יהיה גדול או שווה ל-0 וקטן או שווה 90 נראה איך נעשה זאת. כדי להבין מושגית מה נעשה עם החשבון הדיפרנציאלי, נזכור שכאשר גוזרים פונקציה, מוצאים את שיפוע הקו. השיפוע נקודתי של הקב. ואם נתאר זאת גרפית, אני ממליץ על כך שתציירו את זאת בעצמכם, אולי בעזרת מחשבון גרפי, זה ייראה משהו כזה. זה ייראה כך. כשהטווח כפונקציה של תטא, וזה ציר תטא. ואנחנו עוסקים בזוויות שבין 0 לבין 90 מעלות. אם נצייר זאת, כאן זה 0 מעלות, וזה 90 מעלות כאן. הגרף של הפונקציה הזאת ייראה משהו כזה. ייראה משהו כזה. ייראה כך. ואנחנו רוצים למצוא את הזווית. ישנה זווית שהיא לנו טווח מרבי. זה كانت הטווח המרבי. ואנחנו רוצים למצוא, כשמסתכלים על הגרף, ניתן לעשות זאת בעזרת מחשבון גרפי, מה קורה לשיפוע הנקודתי בטווח המרבי. זה אופקי, 0. מה שעלינו לעשות הוא לגזור את הפונקציה ולחשב באיזה הזווית, הנגזרת, השיפור הנקודתי של הפונקציה, שווה ל-0. אם נגלה את הזווית המסתורית הזאת, הזווית המיטבית לזריקת גוף, נגזור את הפונקציה. אנחנו נשתמש בכללי הגזירה הידועים. נסמן את הנגזרת בתור D-tag. נוכל להגיד שהנגזרת של הטווח כפונקציה של תטא שווה בהנחה ש-S ו-G קבועים, לא צריך אנחנו יכולים להוציא אותה מכיוון שאנחנו מניחים שהם קבועים. ונוכל להשתמש בכלל המכפלה כדי לגזור את החלק הזה ביחס לטטא. בפי כלל המכפלה אנחנו גוזרים את הפונקציה הראשונה כפול השנייה. הנגזרת של כוסינוס תטא היא מינוס סינוס תטא, מינוס סינוס תטא, ונכפיל אותה בפונקציה השנייה. כלומר כפול סינוס תטא. לזה נחבר את הפונקציה הראשונה שהיא Pas ת Entonces, כפול הנגזרת של הפונקציה השנייה. הנגזרת של sin exactly cos ת welcomed and X. זה קצת מבלבל. מה שעשינו זה לגזור את הראשונה כפול השנייה, ואז גזלנו את השנייה כפול הראשונה. נראה זאת בצורה יותר מפורשת. של הדבר הזה כאן, הנגזרת ביחס לתטא. ולקחנו את הנגזרת של הדבר הזה כאן, ביחס לתטא. לקחנו את הנגזרת של הקוסינוס, והכפלנו אותה בסינוס, לקחנו את הנגזרת של הסינוס, והכפלנו אותה בקוסינוס. זהו כלל המכפלה. מה זה נותן לנו? ניתן לפשט את כל העניין. נכתוב את הנגזרת D-tag, ששווה, נשאיר את הקבועים כאן, שני בריבוח, LKG, כפול מינוס סינוס תטה, כפול סינוס תטא. זה מינוס סינוס בריבוע. כל זה פלוס קוסינוס תטא, כפול קוסינוס תטא, קוסינוס תטא בריבוע. עתה אנחנו רוצים למצוא את הנקודה, את הזווית בהנגזרת, או השיפוע הנקודתי, שווה ל-0. נשווה את זה ל-0. עכשיו אנחנו צריכים לפתור זה עבור תטא. הדבר ראשון שנעשה לחלק, לחלק, et שני אגפיים בשני S בарьיבו אחד KG, כי מחלקים את האגף הצמלי זה מיתסתמץם, ימ שני S בарьיבו אחד KG, כי מחלקים זה ב F S, באנחא שזה איננו F S, וKen, וכאח זה צריך להיות, אז מקבלים F S. המשוואה נאסת פשוטה, וنכתוב זאת בקחול, מינוס sin אสเตטת בарьיבו, פלוס קוסינוס תetta בарьיבו, שווה ל עכשיו, שنوֹסיף sin אสเตטת בарьיבו, בשני אגפים, של המשוואה נוסיף סינוס בריבוע לשני אגפים, ונשאר עם זה, זה מתכזז. קוסינוס בריבוע של תטא שווה לסינוס בריבוע של תטא. שני אלה חיוביים. בתוך התחום, אז ניקח את הערך החיובי של השורש, או השורש הראשי של שני האגפים של המשוואה, נעשה זאת. נוציא את השורשים הראשיים של שני צידי המשוואה, איתן היה לעשות זאת כך, בעצם דרך יותר מעניינת היא אה, לחלק שני אגפים של המשוואה בקוסינוס בריבוע של תטא, בהנחה שהוא לא שווה ל-0 בתחום הזה. קוסינוס בריבוע של תטא, על ידי שימוש בשורש הריבועי החיובי, או השורש הראשי. זה מעניין, כי אגף מוצלמים לאחד. ואחד זה זה יש שאלת מה זה סינוס בريبוור חילק אי קוסין קוסינוס, קוסינוס בريبוור של תטא זה כמו סינוס של תטא חילק קוסינוס של תטא. אכול יש לנו ריבוור חילק ריבוור אחר. זה עוד דבר כמו אמור ניחל כי כל הדבר הזה בריבוע. מה זה סינוס תטא חלקי קוסינוס תטא? זה טנגנס תטא. אז יש לנו אחד שווה לטנגנס בריבוע של תטא. נוכל להוציא את השורש החיובי של שני הצדדים של המשוואה. טנגנס החיובי בתחום שבין 0 ל-90 מעלות. על כן זה בסדר. אם נוציא את השורש החיובי נקבל השורש הכיובי של 1, שהוא 1, שווה לטנגנס של תטא. ניקח את הפונקציה ההפוכה של תנגנס בשני הגפים, בשני הגפים arc tangents ש-r tangents של 1 שווה לתטא. זו דרך מיוחדת להגיד שתטא, הזווית שעבור הטנגנס שווה ל-1, אפשר להשתמש במחשבון כדי לפתור זאת, או שזוכרים זאת בעל פה. תטא, הארטנגנס של 1 שווה ל-45 מעלות. או, אם עובדים ברדיאנים, זה פאי חלקי 4. שתי היחידות אפשריות. על כן, הזווית המיטבית, כשזורקים גוף, אי-45 מעלות. עכשיו, מהו הטווח המרבי כאשר הזריקה היא ב-45 מעלות? אפשר לחזור לנוס... לנוסחה המקורית. אנו נחזור לנוסחה המקורית שקיבלנו. אם אזריקה היא ב-45 מעלות, מהו הסינוס של 45 מעלות? הסינוס של 45 מעלות שווה לשורש הריבועי של 2 חלקי 2. ניתן להשתמש במחשבון לש乐 ש mı? That is from the συν 51. גם כל הסינוס של 45 מעלות הוא השורש הריבועי של 2 חלקי 2. ואם הייתם הוצ즈ים את השורשים הראשיים, בשלב הזה של המשוואה, הייתם מקבלים שקוס סינוס תטא שווה לסינוס תטא בתחום הזה. וזה קורה רק ב-45 מעלות. כשזה נתון, אפשר להציב זה בביטוי המקורי כאן למעלה. כאן למעלה, כאן, הפונקציה המקורית. אז הטווח המרבי של הזריקה, הטווח כשזווית הזריקה היא 45 מעלות, היא יהיה שווה ל-2S בריבור חלקי G כפול. קוסינוס תטא, שהוא השורש הרבועי של 2 חלקי 2. קוסינוס 45ה הוא השורש הרבועי של 2 חלקי 2 כפול סינוס תטא. שהוא השורש הרבועי של 2 חלקי 2. למה שווה השורש הרבועי של 2 כפול השורש הרבועי של 2, זה 2. נפשט זאת. השורש הרבועי של 2 כפול השורש הרבועי של 2 שווה 2. ה2 הזה מצטמצם עם ה2 ה-U, 2 הזה מצטמצם 2 אז התווח המןרבי כשאזריקה 45 מעלות, נשאר S בריבוע חלקי G. בהנחה שאין התנגדות של האוויר. מצב אידאלי, לא משנה באיזה כוכב נמצאים, באיזה מהירות התנועה, הזווית המתבית תמיד הוראים מעלות בהנחה שאין התנגדות אוויר. ואם הזריקה היא בזו... בזווית המתבית, הצווח יהיה הריבוע של S חלקי G. נחזור לבעיה המקורית. אם S היא עשרה מטר לשנייה, נניח ש-S היא עשרה מטר לשנייה, ونאנו מוצאים בקוחו של אחד שבוע, שווה ל-הסרה לשנייה בריבוע, אז ב-היתמך ל-מה שקיבלנו, הטווח המרבי, יש אס בריבוע ש-זה מאה, חלקי הגרביטציה, זה יהיה עשר. ואם מעלים בריבוע את המטר לשנייה, מקבלים מטר בריבוע חלקי שנייה בריבוע, חלקי תאוצת הגרוויטציה, מטר לשנייה בריבוע. השניות בריבוע מצטמצמות, נשאר מטר בריבוע חלקי מטר, הטווח המרבי הוא עשרה מטר. וטוב מאוד.